Oddíl stolního tenisu TJ Monta z Hradec Králové působí v městské části Kukleny a má mnohaletou historii. Členové oddílu mají k dispozici krásný sportovní areál, jehož součástí je velká i malá sportovní hala, kde probíhají nejen tréninky, ale také mistrovská utkání, turnaje nebo třeba příměstské kempy. Oddíl stovního tenisu, tady je Montaz Hradec Králové, funguje od roku 1983. Ty začátky jsou spojovány s trenérkou Majerovou, která tady, která tady vlastně založila první tréninkovou skupinu a vůbec tady začal organizovaný sport náš v tomto místě a v současné době má oddíl něco kolem 50 členů, asi polovina jsou děti a máme široký rozptyl, co se týče výkonnosti i věku. V podstatě od dětí 7 let až po seniory. Jedním z hlavních cílů oddílu je výchova mládeže. Máme na to, aby to hlavně děti bavilo, protože v tom věku je důležité, aby si vytvořili nějaký vztah k tomu sportu a aby na to vzpomínali rádi, že vlastně chodili kdysi dávno, když byli mladší na tréninky a takže to bereme tak jako tréninkově. Ale abych to měl říct nějak přesně, jako jak vypadá tak nějaký trénink. Tak teďka už máme tady tahle věková skupina trénuje hodinu a půl, kdy teda půl hodiny je to nějaká taková rozvička právě v rámci nějakých těch her pohybových a tak a potom se věnujeme hodinu právě nějak jako technice. Děti trénují podle věkových kategorií a úrovně, jedenkrát až čtyřikrát týdně. Klubu působí šest trenérů. Tady a, bavíme. a jak vypadá tvům třeba, když přijdeš? Co všechno děláte? Skáčeme přes vyhadlo, potom se nějak rozběháváme, potom máme rozstřičku a potom hrajeme. Mládež získává medaile na regionálních, krajských i celostátních turnajích. A tým mužů letos vyhrál krajský přebor druhé třídy a postoupil do první třídy. Zároveň se probojoval do finálového turnaje krajského kola Českého poháru. Zajména nám jde o to, aby ta hráčská základna byla široká a v podstatě každý zájemce tady u nás z řad těch dětí, respektive rodičů, našel uplatnění. No a vzhledem k tomu, že za sebou máme v historii třeba i účast v extralize žen, která byla v letech 92 až 2000, tak rádi bychom v budoucnu na tuhle slavnou historii třeba i navázali. Stolní tenis je sport, který se dá provozovat prakticky celý. Stolní tenis může hrát prakticky kdokoliv. Ten sport je krásný i v tom, že v podstatě dá se hrát po celý život. My sami máme v oddíle jak seniory, tak ty malé děti samozřejmě. Sport je to technicky celkem náročný, takže je dobré začít v relativně brzkém věku, pro nás je ideální věk třeba pro nábor mládeže 6 až 9 let. Ideální cesta pro děti, jak začít hrát stolní tenis, je buď vyzkoušet si ho v rámci letního příměstského kempu, který oddíl pořádá na konci srpna, nebo se přihlásit na nábor mládeže. Ten probíhá po celý rok, všechny informace najdete na www.montazhk.cz.